роботи з військовими. Під час евакуації їх авто наїхало на міну, котра не спрацювала, розповідає Роман Комариниць. Цей рюкзак, я, він такий вже в маслі після мотору, після вибуху, але це мій такий який бойовий, бойовий друг. Коли ми далі виходили від машини, від, ну, від цієї машини, яка була підірвана, ми побачили сліди своєї машини. Там був мінний шлагбаум, Чепай наїхав лише на одну міну, а там було близько 10 мін. І наші сліди, один в одному місці слід е, нашої машини пройшов ось тільки від, від зривача, а в іншому е, ми проїхали через зривач міни, але вона не розірвалася. На передовій був 15 разів, говорить Роман Комаринець. На фронті я був ось таких постійних разів, ну, типу, на довший період я був два рази, але разів е, десь близько...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 Роман Комаринець розповідає, його курси тактичної медицини пройшли 1200 військовослужбовців. У священника є дружина та двоє дітей. Михайло Жила, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина.